قال لزوجته انت حرام عليك ولكن بعض العلماء بعض الناس قالوا له ما تبقي حرام عليك الا اذا كنت قلت لها انت طالق فالفرق بين حرام علي وانت طالق لا لا الطلاق شيء والتحريم شيء ايوه اذا قال انت حرام علي عليه كفر أيوة. ولا تكن مطلقه هي زوجتي باقي زوجته ايوه اذا قال انت علي حرام او مثل امي انت عليك ظهر امي او مثل اختي أو مثل بنتي يقصد تحريمها عليه صار عليه الكفارة وهي عدت رغبة مؤمنة فإن لم يجد صاب شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينة 30 صاع كل واحد لله نصف صاع كيلو ونصف كل واحد من كتبه البلد من كامر أو رز أو حنطة قبل أي يمسها قبل أن يتصل هذا هذا حكمه أما إذا قال أنت طالق هذه طلقة واحدة كما قبلها شيء طلقة واحدة ويراجعها وإذا ولا علي كفارة ولا علي نعم بس هو قال لي انت حرام علي فقط ما اعلمك على هو حرام اي حكم حفظ الظهر كما لو قال انت عليك الله لامه لا نعم